באחד השיעורים הראשונים למדנו על הוגן שלוקחים חוויה משמעותית ומקביעים אותה ומייצרים לאיזשהו כפתור פיזי וכשרוצים להציף את החוויה הזאת ולעבור ל-state of mind אז פשוט לוחצים על הכפתור ואני בחרתי לי כזה ואני משתמש בו כשאני רוכב על אופניים ואני רוצה להתגבר על איזשהו מכשון משמעותי פשוט כפי זה אני נחנש למצב של ריקוז ונחישות. וזה בדקדקת הסטטיסטיק, זה שיפור בשוש ב突如其来 שמרותית התה היכולת שלי לדבר עם משוררים. אני מאוד מתחבר לזה, כי אני ונדב מאוד לוגי. ויש אני, אני מוצר ואני גם משתמש בזה לא מעט, מנסה את כל מיני אנשים, גם בעבודה, גם חברים. וזה... ראיתי כבר כמה הצלחות, מאוד נחמד. תמיד שמחתי לעזור,